Основним завданням служби порятунку 101 є запобігання. Запобігання надзвичайним ситуаціям, запобігання пожежам. Тому ми Продовжуємо проводити профілактичні заходи в місця з масовим перебуванням людей. Сьогодні на базі Дунайської обласної лікарні ми провели черговий захід для медичного персоналу, тому що медичні працівники знаходяться з пацієнтами цілодобово і несуть е, відповідальність не тільки за своє життя і здоров'я, а й за життя і здоров'я хворих людей, які знаходяться в приміщенні цілодобово. Тому завданням для рятувальників є навчити медичний персонал, як необхідно правильно діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі. Сьогодні, за традицією, наш захід будувався з двох частин. Під час теоретичної частини ми пояснили людям основні правила пожежної безпеки наголосили що за статистикою основною причиною виникнення пожеж є людський фактор наголосили на які правила пожежної безпеки необхідно виконувати аби не виникло пожежі далі ми пояснили що таке вибухонебезпечні предмети що таке підозрілі замасковані предмети та як правильно діяти у разі їх виявлення особливу увагу ми звернули на первинних засобах пожеж. Ми розповіли про види вогнегасників, про принцип їх дії та практично на подвір'ї загасили умовну пожежу.